Ola, benvidos a este primer tutorial de Scratch Scratch é unha linguaxe de programación por objetos Eso quer dicir que os objetos que temos aquí almacenados nesta fiestra Son os que vamos a ter que programar Nos vamos a coñer estes objetos E eh, vamos a programalos con estas órdenes que hai aquí Vedes que aquí hai unha serie de menús cada un, con cada unha súas órdenes Primeiro vamos a ver como podemos ter os xetos. Nesta fiestra de aquí podemos directamente elegir un xeto da biblioteca ou dibuxalo por as, eh, nos mesmos no, no editor de, de imaxes ou tamén sacalo desde nosos ficheiros personales. Vamos a abrir o editor da biblioteca que xa ten fantásticos eh, os xetos e vamos a coñer, por exemplo, un cangreso. una vez que temos os nosos xetos aquí en esta ventanilla que pon podemos ver pois, os nombres e modificálos o noso gusto, Nécora, por exemplo. Vamos a poñer unha Nécora. E ver unha serie de propiedades. Fixadevos, eh, aquí podemos ver a orientación ¿m? do xeto. Fixadevos que a orientación do xeto varía porque estemos este estilo de rotación, no que varía o xeto. Pero se si nos poñemos este estilo de rotación o punto, parece que non pasa nada, pero realmente, cando despoñedemos, por exemplo, a mover dez pasos, se si teño esta orientación, vai a moveros en esa orientación. Se si eu movo dez pasos en esa orientación, vai a moverse tamén en esa orientación. Por tanto, os estilos de rotación nos van a decir precisamente como se move. Este é un mixto que solo varía eh, de aquí a aquí. En este caso non se vai a notar porque a necora é completamente simétrica. Nos vamos a deixar de momento en este, en este estilo de rotación. Logo podemos eh, determinar que esteamos a dou non e tamén moi interesante nos xogos podemos determinar que podía ser arrastrado. Eu, como programadora, podo arrastrar os objetos. Pero, se eu estou facendo un xogo en que quero que o usuario ou a usuaria que este eh, facen, xogando mova o objeto, arrastre o objeto pola pantalla, necesito ter premido isto. Ou, senón, non é quen de arrastrarlo. Ben. O mismo tenemos para o meu objeto polvo. Que xa teño especificado. Hein? Vamos a poñerle que, en principio, por defecto, se mova 90. Ben. Entónces, Como fago eu para programar, por exemplo, o meu polvo? Moi xinxelo. Eu teño aquí as órdenes, por exemplo, de movimento, e collo e arrastro a ventana onde vai estar a programación. Aquí onde vou a programar. Vou, por exemplo, vamos a velo un poquinho máis con detalle. Vou a moverlo 100 pasos, non 10 para que se vexe un poquinho máis. Eh, vamos a ver que non me funcionaba. Eh, 100 pasos, vale? Vale vemos 100 pasos. Si pico encima, xa veixo ese movimento de 100 pasos. Vale? Ahora ven, cando eu eh, vou apuntar a unha dirección concreta para saber asegurarme de que move os pasos sempre, por exemplo, hacia arriba. E ahora si pico aquí, vedes como vai. Muy ben, ahora ven, cando eu programo un objeto, o normal, é eh, decirlle en qué momento quero eu que empece a facer estas órdenes que eu estou dando. Para iso, vimos aquí a eventos, E en eventos temos unha serie de bloques que estén en esta forma ¿sí? que me dicen, que os coloco aquí o inicio que me dicen cando vai a empezar a suceder esto. Se o coloco aquí, por exemplo, vai a empezar a, a, a funcionar cando se prema a bandeira verde. En este caso vou a escoller cando se prema o objeto. De maneira que cada vez que prema o objeto perade que o premo, pique, avance. ¿sí? Vamos a ver como facer algún... Algún movemento máis para que collades práctica con este con este entorno Scratch. Vale? Fíxadevos, por exemplo, eh se eu o que quero cando teño os obxetos é eh, cambialos de apariencia, eh? É dicir, por exemplo, cambiallle o tamaño, o básico, o tamaño o podo facer o de este menú que teño aquí. Simplemente collo en coller, e eh, premo en do, do que quero en coller e se encolle un poquíño o meu polvo, por exemplo, a miña nécora. Vale? Fíxadevos que a nécora non ten ningún programa aquí. O programa está no polvo. Vamos a facer que o polvo se mueva un pouco máis eh, seguido utilizando a, o elemento de control repetir. Vamos a decirle que repita esta opción durante 10 veces e en lugar de que repita 10, 100 pasos, paga pues, solo 10. Esto en principio é o mismo. Fixadevos, fai a punta esta dirección, se move 10 pasos e volve a empezar. E o fai 10 veces. En principio noto exactamente o mismo. Eh, perdón, era aquí. Si quero que vaya un poquinho máis lento, terei que utilizar esta, este bloque que é agardar. Vou dicir que tamén agarde un poquinho. Que agarde, por exemplo, 0,3 segundos. Décimas de segundo. Vedes? Así, ahora fallo o mismo, pero un poquinho máis lento. Fixadevos que neste caso me gustaría que o polvo mover as patas. Que cambiara un poquinho. Eso, vou conseguir empregando esta lapela que teño aquí. A lapela de disfraces. Na lapela de disfraces, podo observar os disfraces que teño implementados para o meu polvo. Eu teño este disfraz, este, e con estos dos, combinando estos dos, parece que o polvo se vai a mover. Por tanto, o que vou a facer para dar sensación de movimento é decidir que vaya cambiando de disfraz. Se si eu quisera que falase, pois, combino, por exemplo, este con o que teño aquí abaixo. Aí está. E así me dá a sensación de que está movendo a boca de acordo? entonces os disfraces como vedes podes variálos e podes modificálos con este editor de imágenes que vamos a explicar un tutorial diferente porque é un editor moi sinxelo pero ao mesmo tempo eh, moi potente para modificar os disfraces vamos a ir a apariencia e vamos a decirlle que cambie de disfraz é dicir que ao empezar poña sempre o disfraz 1 por exemplo e cando acabe vedes como intercalo Simplemente ponendo así, poña o disfraz 2 Si fago esto así como está, verei que o disfraz 2 dura moi pouco, porque en canto acaba de poñelo xa empeza a repetir e pasa un. Así que igual que antes, esto hai que facelo casi sempre, eh? hai que introducir un poquinho de tempo, porque o scratch é moi rápido de por sí. Introducimos aquí tamén tres segundos. Veredes ahora que se si eu premo no xeto, pois xa se vai movendo. Os despasiños. Imos agora a facer que o noso objeto eh, emita un son. Para eso temos que usar a terceira lapela. Xa usamos as frases e ora vamos a lapela de sons. Na lapela de sons, podo ter eu onde almaceno eu os meus sons. Eh, podo collelos da biblioteca de propio Scratch, vou a cancelar porque xa teño collido, ou podo gravalo aquí mesmo, ou collelo da miña propia biblioteca. Eu, por exemplo, colli un un son que xa había en Scratch, e o modifiquei un poquinho. Eh, a modificación é mo xichela, podes coller un trozo, editalo, cortalo, etcétera. E unha vez que o teño e ponho o meu nome, o nome que quero eu que, que se xe identificativo para o que quero que faga, o único que teño que facer é volver aquí e en son buscar precisamente facer xoar. Aquí solo van a aparecer os sons que ten o meu objeto. Se eu estou en outro, en outro objeto, vai a facer outro son. Entón ponemos aquí e ahora, cada vez que o xeto se move tamén está facendo burbullas Lembrade que aquí sempre podes poner a animación eh, neste símbolo de stop e que non rematará completamente Xa temos te programado o primeiro objeto Se si ahora queremos programar o outro objeto que vedes que sigue en blanco podemos ou ven collero órdenes e programar de cero ou ven Poderíamos decir, pois, quero que faga o mismo, quero que faga algo parecido O que puedo facer é coller esto e soltalo encima E ainda que parece que non fixo nada, ahora xa aparece E ora modificar Pois evidentemente, oh, vedes que ahora non ten disfraz polvo Ten disfraz de necora 1 e necora 2 E as burbúllas pois, xa non aparecen, xa aparece o pop Voy a decir que faga o mismo, pero que a miña necora pois, xa funciona xa dereita Solo se move xa dereita Así que agora primer vedes o que fai a miña necora. Ou tamén o que podría facer é coller este programa e leválo á mochila. Aquí teño unha mochila que na que podo arrastrar os programas tampouco se desaparecen de aquí e utilizalo en calquero outro oxecto ou utilizalo incluso nun, nun xogo diferente. Mentre este dentro do meu usuario vou a poder ter esta mochila chea e pasar código de, de un programa a outro. Si a teño as miñas eh, mascotas programadas e o que vou a facer agora é cambiarlles o fondo. O fondo son os este, que chamamos aquí escenarios que están aquí e que como podedes ver tamén se poden se poden eh, programar. Neste caso, este escenario puxe un programeino para que sonaran burbullas. Vou a facer que as burbullas sonen sempre Acordo, Vou a coñer as burbúllas e sona, van a sonar sempre eh, Estas burbullas tuven as que poñer antes Aquí, eh, en, sons, en sons, teño xa as burbullas creadas Fixatevos que, que teño as burbullas E que podo, incluso se si vexo que sonan moi fortes Podo editar este son e facer que este son sea máis suave todavía E agora casi queda en nada Un sonido moi leve Para que parezca que sea un fondo mariño Por tanto, eu programo tamén Para que todo o rato Que este xogando Hace un sonido de fondo de burbúllas E o que teño que engadir agora É un fondo mariño Podería pintalo eh? Co editor de imaxines Ou tamén podo cargalo Como sempre Da pobra biblioteca de Scratch Ok, aí está o meu polvo sonando Agora xa temos o polvo e si lle dou a bandera verde hai un sonido que se escoita bastante mal porque se executa mal neste neste ordenador pero que estaría todo o tempo sonando as burbulliñas xa temos entonces escenarios que tamén podemos programar e diferentes eh, objetos que tamén podo programar con este material que podo facer para empezar a grabarlo se vai guardando automáticamente no meu usuario pero podría incluso grabarlo pois pues con outro nombre para empezar un xogo diferente ou descargalo no meu ordenador. A opción reverter é moi interesante cando un día traballas e ves que todo o que estás facendo está mal. Se si lle das a reverter, volves a opción do día anterior e perdes toda esa información, pero millor, hai veces é mellor perdelo eh, se si estaba moi mal e se si despiseches moitas cousas interesantes. Eh, en editar non temos así nada especifico que contarvos o modo turbo único que que vale para que se execute o xogo moi rapidamente e poder ir vendo todo o xogo sin que facer todas as eh, opcións e estas que temos aquí son básicas a única interesante eh, é a xuda de bloques que te permite que se abra aquí unha xuda que te vai contando eh, en que consiste este bloque o único problema é que esa xuda está en inglés eh, vedes que nos estamos trabalhando en galego pero se si ti te vas a la clase de inglés Ou a clase de castela e queres seguir traballando, non tes máis que vir aquí a esta bola, perdón, aquí, no. vir a esta boliña do mundo e te buscas o galego ou o inglés, perdón, que estábamos en galego xa, e automáticamente todo o entorno de programación se modifica para estar en inglés. Podes pasar o idioma que queiras. Con esta pequena introducción creo que xa podedes poñervos a curiosear pola multitud de bloques que ten estes menús e facer o voso primeiro programa de Scratch.